Viorica Dencil face marele anunț, s-a lansat în dezbate o lege importantă promis de PSD. Premierul Viorica Dencil a anunat, Miercuri, la începutul din ei de guvern, ce s-a lansat în dezbatere public legea achiziilor publice, o lege ateptat de întreg mediul de afaceri. Ministerul de Finanțe a lansat în dezbatere public legea achiziilor publice, o lege așteptată, cu modificări benefice, care se ridice bariera investițiilor în România. Am avut numeroase discuții cu autoritățile locale, cu autoritățile centrale, cu investitorii, am identificat principalele bariere pe care încerc să le elimin. În cadrul legii vom încerca să elimine soluționarea contestațiilor într-un timp atât de lung, vom încerca să reducem numărul foarte mare de contestai, dar în același timp vom vrea să restructurme Agenia națională a Achistiilor Publice și să restructurme Consiliul național de Soluționare a contestațiilor, a spus Viorica Dencil.